سلام دوستان عزیز خیلی ممکن نیاز داشته باشید وقتی خونه یا محل کارتون نیستین به سیستمتون دسترسی داشته باشین مثلا رو سیستم خونه وی پی این رو اندازه کردین و وقتی خارج از خونه به وای عمومی مثل رستوران غیر وصل میشین ارتباط امن داشته باشین بدونه که بخوایین از سیوریس های سه وی پی پولی و سیوریس های سه که بهشون اعتماد ندارین استفاده بکنین یا حتی برای خودتون یه وب سرور ساده را اندازی کردین و میخواین سایت یا هر پروژه دیگه ای که هست به دیگران نشون بدین بدین که بخواین خاست خرید کنیدین و درد سرای آست رو بکشین یا اصلا نیاز دارین کسی به سیستم شما وصل به و کاری انجام بده ولی نمیخواین از انک و تیمویو رو اینجور سرویس هایی که یا دارن ما رو فیلتر میکنن یا ما داریم فیلترشون میکن یا باابسته به یک سرور خارجیان استفاده ب اصلا فقط میخواین مودم خودتون رو وقت خونه نیستین دستکاری بکنین همین همه اینا نیاز یک آدرس ثابته حالا میتونین از ISP که ازش اینترنت گرفتین یک آIPی ثابت خریداری کنید یا میتونید از این آموزش استفاده کنید تا هر بار آIP شما تغییر میکنه این سرویس آدرس جدید و به دامنه ای که انتخاب کردیم بحصل بکنه اینجوری همیشه میتونین با استفاده از اون دامنه به سیستم و مودم خودتون دسترسی داشته باشین. بهیم سرراخ آموزش اول از همه باید آدرسی سیستم خودمون و مودم رو بدونیم برای این کار پاور سی یا CMD رو باز میکنیم دست رو IP کانفیگ رو میزنیم ممکن چند تا کانکشن داشته باشین مثل من یادتون باشه اگر دارین از کابل استفاده میکنین اینترنت و اگر مثل من دارین از وای فای استفاده میکنین قسمت وای فای رو چک بکنیم. الان من دارم از وای فای استفاده میکنم اینجا IPv4 میشه آی آدرس در واقع همون سیستم خودتون. اینو یادتون نره. بعد بهش نیاز خواهید داشت. گیتوی هم میشه آدرس روتری که ازش استفاده میکنید. مرورگر رو باز میکنیم و آدرس روتر خودمون رو وارد میکنیم. یوزرنیم و پسورد پیش فرض معمولا ادمین ادمینه که بسته به نوع مدل ممکن متفاوت باشه که زیر مودم داخل دفترچه راهنما معمولا مینوسن اگر هم پیدا نکردین مشکلی نداره فقط کافیه این مدل روتر خودتون که این بالا نوشته رو سرچ یوزر یوزرنیم و پسورد اخرش اضافه بکنین و یوزرنیم پسورد دیفالتی که داره رو پیدا می‌کنید خیلی ساده همین تو همه سایت‌ها نوشتن نگران نباشید فقط یادتون نره بعد تموم شدن کار حتما حتما رمز رو عوض بکنین چون دارین دسترسی خارج از شبکه که میدیم و به راحتی امکان داره هک بشین این مادم ها اونقدر هم که فکر میکنین امن نیستم وارد تنظیمات ddns میشیم بس به مادمتون ممکنه تو قسمت advanced یا management باشه یا مثل مال من همینجوری تو منوی اصلی نمیشه شده باشه ddns یا dynamic dns اینجا تو قسمت سرویس چند تا گزینه براتون میاره از هر کدوم بخواین میتونید استفاده ب کنید من از نوIP میخوام استفاده بکنم چون معمولا اکثر مده حدقل این یک سایت پشتیبانی میکنم و, پشتی و کاربههاش هم راحته فقط نسخه رایگان هر سی روز یک بار براتون ایمیل میاد و باید زیرزمن خودتون تمدید کنید سخت نیست کللا دوتی کلیک که ربات روات بدم جاشورینیو همین وارد سایت نوIP میشیم، اینجا زیر دامنه ای که می خوایم رو برای خودمون مینویم مثلا تکس. البته اینجا میتونید دامنه خودتون رو عوض بکنین. فقط یاتون باشه اگر اول یه اکانت بسازیم بعد بریم یک زیر دامنه بسازین برای خودتون اینجا یه چند تا گزینه دیگه هم براتون اضافه میشه. اگر بخوایم میتونیم از اون رو هم استفاده بکنیم. ولی همین اول کار که می خواهیم تازه حساب باز بکنیم. اسا چرت و گوش نمیشنشون نمیده. ساین اپ رو میزنیم. اینجا ایمیل و یک پسورد امن دقت کنیم که پسورد پسورد ایمیلتون نیست. یه رمز جدید بعد وارد بکنیم. حداقل 6 کاراکتری. این تیک آخر رو هم بر داریم تا دیگه برامون خبر نفرسته. اختیاری میتونیم بذاریم باشه. من علاقه بهش ندارم. و فیر ساین اپ رو میزنیم. وارد حساب که میشیم این بالا یوزرنیم براتون می نویزه این یدنه باشه برمی گردیم به مادن اینجا آدرس کامل دامنه ای که ساخته بودین و یوزر و پسوردمون رو وارد میکنیم دقت کنیم که آدرس دامنه باید کامل باشه همون زیر دامنهی که میخواستین و حالا هر چیزی که بود حالا در آخر برای من یک گزینه لاغین هم داره باید این رو تا وارد بشه تیک ای این ایویل رو میزنیم و لاگین صبر میکنیم بعد از نمشن ساکسز به ذخیره زخیره میکنیم و تمام تا اینجای کار آدرس ما با موفقیت به IP متصل شده ولی حالا میخوایم بگیم اگر کسی برای مثال به پورت 95 مده مون خواست وصل بشه اونو به پورت 95 سیستم خودمون وصل بکنم حالا شما هر پورتی که دارین استفاده میکنید میتونید بزنین همون. اگر نمیدونین میتونید سرچ کنید مثلا L 2 tp پورتس یا هر چیز دیگه ای پورت. براتون میاره که اون سرویس را از چه هایی معمولاً استفاده میکنه. برای این کار فورواردینگ رو دوباره از قسمت ادوانس یا برای بعضی مسلمان من ماستقمان داخل منو اصلی انتخاب میکنیم و پورت فورواردینگ رو باز میکنیم. برای من نمیشه بیشتر هست. یه قانون جدید ایجاد میکنیم پورتی که بهش درخواست میاد آدرسی سیستم خودمون که اون اول پیدا کرده بودیم مای پی بی فور و پورت اون که قراره بهش دسترسی پیدا کنیم و باز هست رو وارد میکنیم اینجا تی سی پی یا یا دی پی بودن و پورت رو هم میتونیم مشخص کنیم یا میتونیم مثل آل بزنیم جفتش رو باز میکنیم تمامه الان هر درخواستی به اون دامنه و این پورت ارسال بشه سیستم هم میتونه جواب بده بذاریم تستش بکنیم مثلا من یه پروکسی سرور دارم که روی پورت نوت این سیستم در حال اجراست این آدرسی که داشتم و اینم پورت نوت پروکسی اول را اندازی کنم data خب مطمئن میشیم که از تمام آدرس های این سیستم و پورت 9050 این پروکسی قابل دسترسیه. ذخیره میکنیم و میریم آی خودمون رو چک میکنیم. پروکسی رو فعال میکنم و همینطور که میبینین در حال حاضر داره از تور یا همون پروکسی که روی سیستم بود استفاده میشه. الان من هر جهه دیگه هم این آدرس و پورت رو بزنم میتونم از طور سیستم خودم استفاده بکنم خب تا رو ببندیم فقط دیگه چند تا نکته اول اینکه این آدرس سیستم خودتونه و ممکنه تغییر کنه پس پیشنهاد میکنم آدرس IP داخل شبکه سیستم خودتون رو هم ثابت کنی تا هر بار مودم یا سیستمتون خاموش روشن میشه یا اتصال به هر دلیلی قطاب هست میشه آدرس نشه. داخل سرچ ویندوز نتفور کانکشنز رو سرچ میکنیم. ممکنه تو نسخای قبلی ویندوز نتفورت ادبترز هم باشه. دقیقی آدم نیست. روی کانکشنی که میخواین کلیک راست میکنیم. برای من وایفای فای. و پروپرسیس رو میزنیم. و IPv4 یا اینترنت پورتوکل ورژن 4 رو دوباره روش کلیک میکنیم. حالی میذاریمش رو حالت دستی. و این ستا دستی. روجی که اون اول پیدا کرده بودیم رو اینجا دوباره کپی میکنیم. آدرس اول میشه هم آدرس IP تون. دومی میشه آدرس ها که داخل شبکه هستم و سومی هم که میشه در واقع آدرس روترتون. من قسمت DNS هم معمولا دستی وارد میکنم. اختیاریه. اگر وارد نکنیم همون که مودم میگه رو این استفاده میکنه. اولی برای گوگل هست و دومی هم کلاود فلیر. حالا میتونین از هر چیزی که میخوایین خودتون استفاده بکنین فرقی نداره تنظیمات رو زخیره میکنیم و تمام یک را بهتر هم داره که میتونین از طریق خود مدم این آدرس رو بهش اختصاص بدیم برای این کارت دوباره وارد مودم میشیم دی پی رو باز میکنیم از قسمت آدرس رزرویشن آدرس فیزیکی کارت شبکه خودتون با IP که میخوایین اختص... بهش اختصاص بدین رو سبت میکنیم. برای پیدا کردن مک همون آدرس آرز هم همراه زیاده. ولی ساده ترینش اگر همون لحظه وضع شدیم به مودم قسمت DHCP هلائنس رو باز میکنیم. و آدرس فیزیکی و پی که در ازش استفاده میکنه رو میتونین ببینین و خیلی ساده اونا رو کپی میکنین و توی آدرس رزرویشن اضافه میکنین تا بعدا دیگه تغییر نکنین در نهایت این ایبل رو هم بزنین تا قانون جدیدی که گذاشتین فعال بشه همین مسئله بعدی ممکنه فایروال مودمتون اجازه دسترسی از اینترنت به سیستمتون رو نده. این route بجو که کامل فایروال مودم رو غیر فعال کنی میتونین می داخل همون قسمت فورواردینگ قسمت DMZ رو باز کنین باز میگم تو مودم شما ممکن تو قسمت ادوانس باشه و آدرس سیستم خودتون رو بزنین تا تمام درخواست ها رو مستقیما بفرسته به سیستم شما enable کردنش هم یادتون نره و ذخیره می‌کنین همین در نهایت اگر برای پیدا کردن تنظیمات مدمتون به مشکل برخوردیم و براتون سخت بود داخل سایت نوع IP اگر این قسمت رو باز کنین و حاس خودتون رو انتخاب کنین ازتون نوع مودم و سرویسی که استفاده میکنین و میپرسه مثلا من اینجا دارم از لینک استفاده میکنم و سرویس هم مثلا میزنیم HTTP مرحله بعد میگه که سیستم همیشه روشنه میگیم خب نه از وقت خاموشش میکنم میتونی وارد روترت بشی؟ بله یزنی پسپورت رو دارم اینجا اول با عکس براتون راهنمای چگونگی تنظیم کردن خود DDNS روی حل مادمی که دارین رو آموزش میده و مرحله بعد اینکه چجوری پورت فوروارد بکنیم فقط اینجا به جای پورت 80 هر پورتی که خودتون میخواین رو باید عوض بکنین دیگه این فکر میکنم از انتفرس قدیمی باشه ولی همونطور که میبینین مراحل و گزینهها ها تقریبا همونه و تغییر نکرده و فقط یکم رنگل آبش عوض شده باز هم اگر فکر کردین چیزی رو از قلم انداختم یا سوالی داشتین داخل کامنت بنویسید یا خودم یا هر کسی که میتونه به محض دیدن راهنمایی نمایه میکنه ایچی نباشین موافق و پیروز باشی